كاتب مجلس جماعة الطلاب اقليم العرائش ومعنا باش يقربنا الارقام والاحصائيات اللي وقعت في الجماعة في الحرائق الكبيرة اللي وقعت ومنا باش نعرفوا ونقربكم ايها المتابعين بالارقام سي مصطفى مرحبا بك معنا الله يرحب بك الجنه الحضور ديالكم شرف لنا هنا على التغطية الاعلامية كنتواجدوا حاليا في الجبال ديال جماعة القلال بالضبط بين مداشر امجاد من السيف الخربه داروطه كذا ناعن الشمال كاينه مداشر العنصر الحاج كاينه المنجراء وباقي المداشر الاخرى هذه المنطقه هذه حاليا اشتغلت فيها الطائرات لاخماد النيران بالامس وكذلك صباح اليوم عملت كل الجهود بما في ذلك الطائرات والسلطة السكان لم يبخل أحد يعني بمد يد العون لحد الساعة الأمور تحت السيطرة كل ما يمكن أن يقال وهو أن لحد الساعة الأمور تحت السيطرة جهود مبدولة من الجميع نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اليوم هو آخر يوم من أجل إخماد هذه الحرائق بهذه المنطقة التي آه نسعى جاهدين الى الا يعني النيران تقترب من هذه السلسله الجبليه لان هذه السلسله الجبليه التي رايتموها عند صعودكم الى قمه هذا الجبل تضم يعني عده نسميها هذه الغابه يعني غابه جماعه القله غابه جماعه القله تبدا عشر تبدا عشر تبدأ, عشر تبدأ, عشر تبدا بجماعه القله ثم مروراً بأمجد من السيف، الى من المداشر تعرض الحرائق المداشر التي تعرضت للحرائق بجماعة القله من قدر ندوم المداشر تريا صفوهار أغير وباقي المداشر الأخرى حال من مدهش كي تعتبر المدارس المدارس بزاف تضررت ضرر يعني اضرار جسيمه لحقة السكان وكذلك يعني المواشي يعني اضرار جسيمه كنطلبوا من المسؤولين التدخل من اجل المساعده ومد يد اليد العون لهذه السكنه التي تضررت يعني كثير تحتاج الى جميع المساعدات كيفما كانت الاغطيه الملابس التغذيه كننشدوا المسؤولين باش يمدوا يد العون لهذه الجهات التي تكلمنا عنها يعني مدارس كيريا اقير صفهر وباقي المضارش الاخرى لحد الساعه هذه المدشر لم تتضرر التي تكلمنا عنها قيادي الخرباء نط نقف الان على يعني سفح جبال جماعه القله نعمل جاهدين على اخماد هذه الحرائق حتى لا تنتقل الى هذه الضفه التي لقد الله اذا ما انتقلت اليها النيران ستكون خسائر جسيمه الإمكانيات التي وفرتها والجسيك التي وفرت والجمع مساعدة السكينة. الإمكانية اللي غدنا على الكوم المعطية اللي غدنا هو أن الأمس حضرت طائرات الإطفاء كندير. عملت واحد المجهود كبير ساهمت في اخماد الحرائق اللي باش متنتقلش للضفه هذي كذلك صباح اليوم حضرت الطائرات على الساعه العاشره صباحا او قبل العاشره صباحا بالضبط كان حضورها هنا قدمت يعني مجهود كبير بما في ذلك المسؤولين السيد رئيس المجلس الاقليمي عبد الحكيم الاحمدي السيد رئيس الجماعه ما نتكلموش عليهم انهم حضروا اليوم هذا من نهار ديال العيد من نهار اللي بدات الحرائق وهما جنود مجندين وراء يعني هذه الساكنه من اجل ما آه نكونوش نعم من عدد اللوجستيكي بالنسبه للنقلات اللي وفرتها والنقل يعني اللي الوسائل اللي مفرح عليها كاينه اسطول النقل المدرسي لجماعه القله هو رهن الاشاره ديال الجماعه عدد الاسطول اللي تم يعني اكثر من 20 اسطول نقل مدرسي هذا غير النقل ديال المدرسي ديال الجماعه كاين نقل مدرسي اخر استعنا به من جماعه ديال الاربعه عياشه جماعه ديال الطلبه يعني هناك يعني جهود مبذوله كبيره ما هي الصعوبات التي واجهتكم يعني سلو في مجال التدخل؟ الصعوبات التي واجهتكم؟ البشرية اللي كاين شي خسائر بشريه؟ خسائر بشريه لحد الساعه بهذه المنطقه بالذات التي نتواجد بها لحد الساعه يعني لي ليس هناك خسائر بشريه ولله الحمد وانا هنا ونطلب من الله سبحانه وتعالى الا تكون هناك خسائر بشريه لان كل شيء نوع عوض الا الخسائر البشريه هناك خسائر ب... كاين هنا هناك جرحى هناك يعني الناس تضررت بالفعل يعني التدخل ديالهم من الغيره ديالهم من الحماس ديالهم من اجل اخماد هذه الحرائق كانت هناك يعني نعم إذاً على السؤال ديال الصعوبات عفاك السؤال الصعوبات كما ترون يعني كاين الصعوبات الاولى ديال الطريق طريق وعره يعني يصعب يعني تدخل صح. عده مساعدين عده مساهمين ولكن هناك يعني سيارات الكبره ديال الاسعاف تتواجد بعين المكان على على مشارف يعني الحرائق التي التي تكلمنا عنها هنا بالاراضي بالضبط يعني ديال المنجره ديال ديال ديال, ديال العصر الحاج الاسعافات المدنيه القوه المدنيه كل شيء كتواجد بعين المكان والجهود مبذولة لحد الساعه كبير, كبير جدا باش نتكلم على البلاصه اللي محدوده فيها آه ديك الشيء بال بالارقام ماقدرش نعطيك معطيات قريباً قريباً آه من, من, من, من, من, من, من منطقه يعني الجماعة فوق جماعه القله بمتجر الحمه الى تقريبا الى القصر الكبير هذه المناطق الجبليه كلها تضررت الغلاف النباتي كله تضرر بقي هذا الجبل هذا الناس جاهدين بكل ما اوتي من قوه يعني الساكينه باش ميحاولوش يخلو النار تاع يعني لأن اذا تحقت كيف قلنا غتمشي مع السلسله الجبليه اللي كتربط اكثر من عشرين مال الشهر اللي لا قدر الله دخلات العافيه هذه غادي تكون يعني واحد الاضرار جسيمه اضرار بشريه اضرار جسيمه يعني يعني واش هل هل هناك يعني امكانيات للحد من التمادي وانتشار ديال هذا خاصة خاصنا نلاحظوا هل ساعهات العوامل الطبيعيه يعني بحال نلاحظوا بان بعد ما كانت تقلب دابا الشرقيه ولات عاوتاني نعم نعم يعني هل هناك نعم يعني صعوبات واجهتكم من حيث الظروف المناخيه لله الحمد هذه الليله اشتعلت النيران التي يعني بقيت خامده بالامس في هذه المنطقة التي تحدثنا عنها بفضل الرياح ولله الحمد أنها لم تتقل إلى هذا الجبل بقيت يعني تدور في منطقة صغيرة معينة يعني فيها بعض أنواع الأشجار الفلبين وما إلى غير سيد صرافة أحماني بصفتك أنك كاتب المجلس ديال جماعة القلة برئاسة سيد صرافة أحمدي هي دي الرسالة ديالكم موجه للمسؤولين الرسالة ديالنا للمسؤولين رغم هذه الجهود المبذولة المشكورة هي جهود لا يستهان بها في هذه الظرفية التي تعرفها البلاد لا سيما وأنما المغرب يعرف يعني حرائق في مناطق متعددة الجهود التي أُبذلت من أجل هذه المنطقة حضور السيد العامل السيد الوالي سيحضر الآن في هذه اللحظة السيد العامل صاحب الجلالة رئيس المجلس الإقليمي السيد رئيس الجماعة يعني جهود مشكورة جدا جدا جهود نطلب منها من هؤلاء المسؤولين أن يبقوا على صلة مع الساكنة حتى يقوم ب يعني يقوم ب مد يد العون للساكنه التي تضررت كثيرا في هاته القرى التي تحدثنا عنها بجماعه القله بدءا من تريا صفوهار أقير الى غير ذلك ونطلب من الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه وان يحد الباس وان يجعل يعني هناك جهود سباقية من اجل محاصره امتداد النيران يعني الى مناطق اخرى هناك جهود مبذوله من اجل يعني حصر هذه هذه الحرائق منذ يعني اليوم الأول من اندلاعها. بادرت بذلك السلطه في في بحيث يعني تم حضورها و حضورها في الساعات الاولى الى جانب يعني عدد كبير من السكان دواوير ليست دوار فقط وانما عدد الدواوير يبلغ اكثر من 20 دوار حضروا بعين المكان وقدموا المساعدات الجسيمه والتي يعجز اللسان عن وصفها حتى لا تكون هناك اضرار جسيمة. وبالنسبه للمساعدات بالنسبه للمساعدات عفاك اللي قدمتها الجماعه السكينة من غير المساعدات يعني إضافة الى ذلك هناك مساعدات يعني غذائيه مساعدات طبيه او, أو اشكال تدخل اخرى المساعدات التي الجماعة. التي توصلنا بها لحد الساعه متعدده ومن مصادر مختلفه من الجماعه ومن المجلس الاقليمي بحيث يوفرون للناس اللي كيشتغلوا على اخماد الحرائق الماء والاكل والشرب، كذلك ايضا هناك عده محسنين اصولهم من هذه المنطقه بالقصر الكبير وبطنجه لا داعي لنذكر اسمهم نسال الله ان يثبت اجرهم يعني آه بذلوا الغالي والنفيس من اجل مد يد العون الى هاته الساكنه بالمواد الغذائيه وغيرها. شنو هي الرساله اللي كتوجه للساكنه؟ الرساله الاخيره توجيه الساكنه يعني التضامن ديالها المؤازره ديالها الرسالة, ديالها الرسالة نعم الرسالة التي نوجهها لساكنه جماعة القلا وهي أن تبقى يعني على حرص تام مع هذه النيران التي لا يعني لا ثقة بها لأنه في رمشة العين إذا ما قدر الله يعني إن يعني انقلبت الرياح إلى هاته الجهة إلى هاته الجهة ستكون أضرار جسيمه نطلب من الساكنة التجند التام من أجل من أجل الحرص على إخماد هذه النيران سيئ. وشكرا على